خلصت بعد ما ينفع حشينا ما تسوى الكراوي البيها جينا. <تصفيق> خلصت بعد ما ينفع حجينا ما تسوى الكراوي البيها جينا وين انطي الوجه من بعد اليوم ما ظن نادي ما يضحك عليا وين انطي الوجه من نطلع النوم يا هي النوادي نمشي بها لريال اعتني من المستحيلات اليوفنتوس القى فلان بيها لريال اعتني من المستحيلات اليوفنتوس القى العله بيها، قلت لي المره توكل الباريس بس ويراموس شلون اقضيها؟ اذا هذا الوقت يجمعني وياه حتى الطوبه ما اعترف بيها